Hej morgen. Hej Christian. Hvad, Er der egentlig noget galt i at købe fra en mellemmand? Principielt set er der ikke noget galt i det. Øh, men hvis du kan finde frem til hvem den faktiske producent af produktet er, så kan der være nogle fordele forbundet med det. Øh, på den ene side kan man normalt få produktet til en lidt billigere pris. Øh, på den anden side, så har man også fordelen af, at så vil det normalt være samme kvalitet af produkt, man får hver gang. Hvorimod hvis du køber fra en mellemmand, så er der altså risiko for, at han den ene dag køber fra den ene leverandør, og den anden dag fra den anden leverandør. Og så kan man sige til sidst, øh, der er også et vist produktansvar. Hvis du ved, hvem den faktiske leverandør er, jamen, så er det lettere at få placeret det ansvar på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt. Okay, mange tak. Velbekomme.